كان كائن وجهي المنير هذا ما يقدر <تصفيق> يقال <تصفيق> هذا ما يقدر <تصفيق> يقال <تصفيق> زي حتى لكن في الدار نقدر دار لجاع كلام عارك. جاي بار <تصفيق> جاي <تصفيق> <تصفيق> من أم أم يا من عن المختار امك نحن نحن يا نحن يا الاتحاد يا اللي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن در يسوى كانه كان داحق لك عشبر بشاورماري يا مانا يا يماي الاتحاد اتحاد النفيش سمو يا الفنانه ذا نخبط الجيش ومحمد فمانا يا مانا يا يماي حساك زين ولا شد من جمع الفنانه ولدا يذهب في <تصفيق> الشد إلى مر الترتيب هو شريف هو نظيف هو غريب حق زعيم هو العجيب باطل قلق Hayik vallahi. Tafdira J'ai revu شو يسافكونهم؟ هذا ما يجيوا عدل عدل شو؟ حتى <تصفيق> حيكم الله حيكم الله عزيز حتى يا بشمه الو زينو مقبول يا محمد ورهوان وركناي ديروا في فك جروم وجروم بن، أنا من بنط، خمين، خمين، خمين، تامين خمين، خمين، خمين، خمين، والله خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، هو خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، خمين، تم الهولنداية تخطيطوا اللي ياخذ بط زين اخطيطوا زين زين كم زين كم زين زين كم زين كم زين كم زين كم زين كم زين كم بهر الجير اليوم من هول وفكاجرم من هذا الشخبريتمن <سؤال> اللهم هوني جرم جرم دنة لا لا هيا جمر هون اللي يمل اللي يخبص زين الصيتو واللي النجاي زين الأول نجاي جاي دامين دامين دامين دامين دامين دامين دامين ولي يمكنهم وهو زينك يمكنهم اللي يكونوا من ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا الو ان يكونوا أجهزة زينة يكونوا يمكنهم تتكلم موريكم تنزلوا اريدكم اريدكم اريدكم اجهي زينا اريدكم الرجل يدي بوريك يصلح لهم، الرجل يدي بوريك يصلح أنا فرشة الرجل تليفون 100 والله هم ما نلسا والله ما لسه. والله ما محمد علم الخرزة مرسى ورهام مسلم حتى <تصفيق> كذا ينصر واللي متخمم الجيش يخفض أخذلن علم دوري دوري دوري الجيش تبقى سلاح لهم الفرش ليك والله ما لسى ماركة محمد علم الخرزة مرسى ونهى عمسلم مرسى ونهى مسلم أنا أحبك يا حبيبي أنا أحبك You're a realist, you're a good judge, you're a good a لقد من على الحباب فيجر شمال وأماوه ترقواه فيجر هبي يا هبي هبي أشكر يا تدوس قامو تقابل وعروض ون ون ون ون Hello. Right. I'm going to go to es vale. العينين اللافتنه، فتنة اللافتنه، اللافتنه، اللافتنه، اللافتنه، اللافتنه، اللافتنه، اللافتنه، فتنة اللافتنه، اللافتنه، اللافتنه، <تصفيق> هذا هذا الشرع. قلت Oh, tell her I'm Zaina. Oh, tell you you اللهم ليسَ محمد علم والخارج برشا وإلهام مسلم باركه باركه باركه باركه باركه باركه باركه باركه باركه باركه الفرش باركه مكزينا في إرضاء شبابي مكزينا في بارك الله باركة باركة محمد عادم الخرسانة ونهاوسنا بارك بارك بارك بارك بارك باركة باركة باركة باركة باركة باركة باركة والجيش يخبط اخذنا الالف باريكو حتّى كده يوصل حتّى كده يوصل واللي متخند والجيش يخبط اخذنا الالف باريكو باريكو باريكو يا باريكو انا حيف والله لا الله نلج محمد علم ماركة. اللهم نلج محمد علم في خريج منشاه منها مسلم بارك بارك خليك خليك خليك خليك خليك عشان كده يوصل اللي يخفض هي مش خخ يوم يبص اللي متخنق والشيء يخبط خخ ده والله ما ننسى والله ما ننسى محمد علم الخرجة والله ما ننسى محمد علم يا زي مص، رديه والجيش يخبط، أخذت الالعاب، باركة باركة باركة باركة بار، بار، بار، بار، بار، بار، بار، باركة أجهزة بار، أنتكي تتكلم، أجي زينا، أنتكي تتكلم، أستمر أخذينا، أستمر نسويه. والله ما لسه، والله ما لسه، محمد علم، والخريج ما لسه، والها وزلّم. برجيني يدي تقتس لها لهم ارفع الشنب دي يمكن فينا باريكو باريكو باريكو